Tensiuni în interiorul coaliei psd Alde, oamenii lui Tericeanu nu se consideră teredai de psd surse. Coalia de guvernare PSD Alde scârâie pe la iar nervii sunt întinii la maxim. În ciuda faptului ce încearcă se ascund suprenemulumirile, cei de la ALDE sunt tot mai nemulumi de modul în care sunt tratai de colegii de la PSD. Surse din ALDE ne au explicat ce sunt mai multe teme majore despre care ei au ajuns să afle din presă. Am ajuns să aflăm din pres despre subiecte importante. L-am văzut pe Teodorovici cum anuna decizii despre pilonul 2, pe Dragnea cum anun alte mesuri, i tot Nu suntem de acord, iar ar fi trebuit să avem o comunicare solid, înainte de a iei cu ele la presă, ne-au precizat surse din conducerea ALDE. De asemenea, cei de la ALDE se plâng ce nu există o comunicare unitară la nivel public. Am ajuns ca în emisiuni TV omul de la și omul de la PSD se vorbească limbi diferite. Este jenant. Problema de comunicare este invocată la nivelul PSD? Socialdemocraistul sincer de nu, i-a anunțat deschis nemulțumirile, afl despre acestea prin intermediul presei. În tot acest timp, o ediție oficială a coaliției de guvernare nu a mai fost organizată de câteva săptămâni. chiar dacă Liviu Dragnea și Celín Popescu tericeanu se întâlnesc o discuție pe teme punctuale nu a mai avut loc de mult de altfel nici între Dragnea și Tericeanu relațiile nu mai sunt ca la început Antenia lui Tericeanu de a candida la prezideniale solicitarea de a fi candidat unical cu aliei a tulburat apele în interiorul PSD, dar ii relaia cu Liviu Dragnea. Din acest moment, orice declaraie, orice poziție a lui Tericeanu este privit de ce trecei din PSD-drept o pozionare de prezideniabilă, ceea ce deunează ei din interiorul coalii.